Проблема українського хокею, як і інших видів спорту, що це, власне, кажучи, це іграшки для меценатів, для таких небідних людей, вони вкладали часу, до певного часу гроші. А коли зараз економічна ситуація погіршилася, то всі стали гроші раптом рахувати і просто так викидати ніхто не хоче. І річ навіть не в тому, що гроші викидати або заробляти, бо заробити на українському футболі, так само на українському хокей, так само як і на футболі, і на інших видах спорту, ну, фактично неможливо. Річ утім зараз питання стоїть якось в іншій площині. Питання стоїть в тому, щоб зараз українському хокею підставити плече. І про це говорять власне кажучи власники хокейного клубу Дженералс і Харків'яни. Теж саме тому, що Вітязь це взагалі новий абсолютно бренд. Ніхто не знає. І це ризик певний, що команда в принципі не завершить чемпіонат, бо вона невідома. І звідки вона взагалі буде фінансуватися, теж невідомо за рік про такі від спорту як хокей, в принципі в Україні можуть забути, тому що стара гвардія вже абсолютно точно зі яка Змагається ось зараз на Кубку Атеку. Збираються, підтримують форму, підтримують ті хокісти, які в принципі ще можуть грати за збірну. Але за рік і у них втратиться мотивація, це очевидно, і батьки тих дітей, які зараз, до речі, і в юнацьких чемпіонатах, теж, і в молодіжних чемпіонатах України серед вікових груп, є проблеми з тим, щоб почати свої змагання, тобто пов'язані знову ж таки з фінансуванням. І їх батьки просто вже викреслять із тих потенційних команд, потенційних роботодавців своїх дітей, де вони можуть грати, підвищувати свою майстерність викрися взагалі будь-який український клуб. Тут їх не існує, немає чемпіонату, немає клубів, тому куди орієнтуватися? На Росію, на Польщу, на Словаччину, на е, північну Америку і все таке інше. І це потягне за собою вже таку ланцюгову реакцію і напряму буде торкатися збірної країни. Відеоскоп. Спортивне відео.